***عزيزي*** يصلنا اخباركم ان مجرد الاستماع الى هذه الاغنيه هو بمثابة اعتراف خطي من حضرتكم ان ليونيل ميسي هو افضل لاعب كرة قدم في التاريخ <تصفيق> ياوه. ان كان عندهم كاريزما عندي قلم بلف فكره، وان كان معهن جريزمان انا قدم ميسي إن إن كان عندهم كاريزما عندي قلم بلف فكره، وان كان معهن انا قدم ميسي اليسرى، وان كان عندك احلام عندي هدف يبني جسره قبل ما تمشي الايام وبكل ثانيه بتصير بكره، كان أنا عواطف صارت تجرح مثل شفره، وهلا صار الواحد بحسها ما عاد بتحرم، في نار جوات استوت مخرج خرج ولا عم الالم الحرق صار وشم السنت اللهب ارتوت من دمي صارت جزء مني لهيك بضلني عبت فيا ماء وجيت عبى صدر للاسواق باللتر غدرو فيني كتير صرت سباق بالغدر كثير كتير بالاصل وانا تواق للهجر بساتين اشواقهم الجافه ما مسؤوليتي ريا بقابل نجوم وبطفيها وبعمل من بوضه وباكل سكوك ودريا وهم برجعلك بملحوظه الشله ما في شيء ان كان ما فيها يهوذا فاللي بحياته خاننا انا بايدي راح ولما تعمل شو يا شيء هديها حيكون سيفي عطشان وبيتشرب دم الضحيه وينشف لك شريان متل ري وانا موية وقتها عرفان بس يكتب شغله بعنيه وين كان عندهم إن عندي قلم بلف فكرة وإن كان معانا كريزمان أنا قدم مس اليسرى وإن كان عندك أحلام عندي هدف يبني جسر هذا المد مشي ليه مو بكل ثاني رتصير بكرة كان في هنا وطف صارت تجرح مثل الشفرة وهلأ صار الواحد بيحس ما دب شفرة إن كان عندهم كريزمان عندي قلم بلف فكرة وإن كان معانا كريزمان أنا قدم مس اليسرى كان عندهم كريزمان عندي قلم بلف فكرة وإن كان معانا كريزمان أنا قدم ميسي رجال درامبلو و ان وين عندوني و ان شو ما كان عندوني